اذل الحرص والطمع الرقابة وقد يعفو الكريم اذا استراب، اذا اتضح الصواب فلا تدعه فانك قلما ذقت الصواب وجدت له على اللهوات بردا كبرد الماء حين صفا وطابا وليس بحاكم من لا يبالي ااخطا في الحكومه ام اصابا وإن لكل تلخيص لوجها، وإن لكل مسألة جوابا، وإن لكل حادثة لوقتا، وإن لكل ذي عمل حسابا، وإن لكل مطلع لحدا، وإن لكل ذي أجل كتابا، وكل سلامة تعد المنايا، وكل عمارة تعد الخرابا، وكل مملك سيصير يوما وما ملكت يداهما عن ترابا ابت طرفات كل قرير عين بها الا اضطرابا وانقلابا كان محاسن الدنيا سراب واي يد تناولت السرابا وان يك منيه عجلت بشيء تسر به فان لها ذهابا فيا عجبا تموت وأنت تبني وتتخذ المصانع والقبابا أراك وكلما أغلقت بابا من الدنيا فتحت عليك نابا ألم تر أن غدوة كل يوم تزيدك من منيتك اقترابا وحق لموقن بالموت ألا يسوغه الطعام ولا الشرابا يدبر ما ترى ملك عزيز به شهدت حوادثه رغابا أليس الله في كل قريب بلى من حيث ما نودي أجابا ولم تر سائلا لله أكدا ولم تر راجيا لله خابا رأيت الروح جدب العيش لما عرفت العيش مخضا واحتلابا ولست بغالب الشهوات حتى تعد لهن صبرا واحتسابا فكل مصيبة عظمت وجلت تخف إذا رجوت لها ثوابا كبرنا أيها الأتراب حتى كأنا لم نكن حينا شبابا وكنا كالغصون إذا تثنت من الريحان مونعة رطابا إلى كم طول صبوتنا بدار رأيت لها اغتصابا واستلابا ألا ما للكهول وللتصاب إذا ما اغتر مكتهل تصابا فزعت إلى خضاب الشيب مني وإن نصوله فضح الخضابا مضى عني الشباب بغير رد فعند الله أحتسب الشبابا وما من غايه الا المنايا لمن خلقت شبيبته وشابا